שיש קח את השמש במרום שיש אור בכל מקום תהיה חבר. ותאהב תמיד לתת ואל תדאג כי כאן אדוב שולט אדוב שולט עפר ה-שרכ טוב כי העולם מגctive רכות ברחום иногда חיג ונ ROM אתה לינ� אחד כך ישן זה חיים המשפיד שבנך תחייך אתה חייך כךroc ולך חייך ויחי חול לך אם בלבך ישחוק וגם תקווה תדע לך שתזכה באהבה כי יש כאן חוק שאם רק טוב עושים אז גם לך יקרו פתאום ניסים עשה רק טוב כי העולם רגול תרקוד פחות חק בצחוק ישר ברחו וצחק וצחוק, גדול, לך ישן, חים הם בשבילך, תחייך ויחייכו לך. מה? לך ישן חבר, זה כדאי יותר, זה נפתח, זה נפתח, החיים הם בשבילך, תחייך, יחייכו לך.